ablak részei, jön én itt egy, kiveszek egy ablakot, mondjuk a rétegeket, akkor az egy teljesen önálló ablakban jelenik meg. A Gimpers-en indításakor elképzelhető, hogy itt ez a sáv teljesen üres, tehát nincsen egyetlen bedokkolt ablak rész sem. A dokkolás művete úgy történik, hogy megfogom az adott ablakot, és az adott ablaknak a szöveges részét ide betolom. és akkor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 Nézzük meg a lehetőségeit. Ha rákattintok és most a kijelölő eszközök közül aktív az ellipszis alakú kijelölő eszköz, és itt azt mondom, hogy a lap a ablakhoz, akkor ezt kipipálom, akkor most megpróbálom az ellipszis kijelölést kiemelni, azt nem fog sikerülni. Még az összes többit ki tudom emelni, őt nem. Tehát az, az amelyik mellett ki van pipálva, Amely az, az a bedokkolt ablak már többet nem távolítható el gyakorlatilag, ez a szerepe. Az ablak részei, én itt egy, kiveszek egy ablakot.